Приберусь у літній спомин, не взявши з осені валіз, بيد гуляти до утоми в дитинстві вигаданий ліс. Привдягну осінні шати, у тінь прозору й легку і буду мавкою лежати у павутинці гамаку, хай подих вітерця гуйдає, мене у блискітках тепла. Щоб зрозуміти, що не тає, Котре із осені втекла.